تو السلام علیکم کیا حال چال ہے آج یہ ایک بہت ہی پیاری ویڈیو ہے اور یہ ڈرامہ ہے جلال الدین خارزم اور جلال الدین خارزم آپ کو پتا ہے ایک کافی بڑی سیریز ہے جو اس ٹائم سیزن سیکنڈ چل رہا ہے جو اس کا سیزن ٹو ہے اس کا اور اس کی جو ہر یعنی کہ ویک اس کی ایک ایپیسوڈ آتی ہے اور بہت ہی لیول کا وہ آج کل چل رہا ہے کیونکہ اس کا جو جلال الدین خوارزم ایک چھوٹے سے یعنی کہ جگہ پر حکومت کرنے والا قبیلہ کہہ سکتے ہیں یا اسے چھوٹی سی ریاست کہہ سکتے ہیں جو چنگیز خان اپنے کم سپاہیوں سے چنگیز خان سے بٹ جاتی ہے اور لڑ جاتی ہے اس سے اور چنگیز خان کو وہ آخری دم تک لڑتا رہتا ہے اور آخر کار وہ چنگیز خان کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے جو فوج ہوتی ہے اسے تحس نہس کر کے رکھ دیتا تو یہ ایک کافی انفارمیٹو ویڈیو ہے اور کافی جو اچھی فائٹ والی ویڈیو ہے تو یہ ایک جب جلال الدین خارزم کے دو چھوٹے بھائی جو باہر کسی ایک جگہ پہ جا رہے تھے تو رستے میں جب منگولوں منگولوں کا ان پہ حملہ ہوتا وہ کس بے دردی سے انہیں مارتے ہیں ان کا ظلم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کس قدر ظالم ہوں گے تو یہ کافی انفارمیٹو ویڈیو ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کمنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کے بعد بات کریں گے سلح اسٹارٹ ویڈیو اچانک آگے سے آگے وہ کم سپاہی ہیں اسی لیے او دونوں شہزادہ کی شہادر ओ तेरी यार ओ शिट ये गलत चीज़ है نہیں مغلر فقط ان کے سر سروار بھی نا ہو دونوں چھوٹے بھائی جو ہے نا اس کے مارے گئے ہیں اب شہید ہو گئے ہیں اوکش اور عزلک شاہ او ہو ہو ہو یہ انکار یہ ایک اس کی جو ویڈیو تھی اور منگولوں کا انتہائی ظلم جو تھا کیونکہ اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں سلطان جلال الدین خوارزم نے یعنی کہ جو اپنے باپ کے ساتھ یعنی کہ علاؤ الدین کے ساتھ مل کر اس نے جو سلطان یہ جو چنگیز خان کے جو کمانڈر تھے اور چنگیز خان کی ایک بڑی فوج کو مٹی میں ملا دیا تھا اس قدر انہیں شکست بری طرح دی تھی کہ وہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ہر اس بندے کو چن چن کے مار رہے ہیں جس کا تعلق سلطان جلال الدین خارجم سے ہے کیونکہ اس کا اباؤ جگات اس کے سپاہی ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر رہے تھے اس قدر ان کا ظلم بڑھ چکا تھا کہ سلطان کے پاس فوج نہ ہونے کے باوجود سلطان جو ہے اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑا تھا اور اس سلطان جو جلال الدین خارجم ہے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ ان جیسا بہادر وہ تاریخ کہتے ہیں ان جیسا بہادر آج تک نہیں آیا کیونکہ ایک چھوٹے سے چھوٹی سی ریاست اور چھوٹے سے شہر آئی مین چھوٹا سا حصہ تھا جو زمین کا ٹکڑا تھا ان کے پاس جس پر انہوں نے حکومت کرنے کے کرنے کے ساتھ ساتھ ایک منگولوں کے بڑے حملوں کو بھی اپنے ساتھ جو انہیں روکے رکھا اور ان کے ساتھ ساتھ چنگیز خان کے چنگیز خاں کے جو بڑی سے بڑی فوج تھی ان کو اپنی چھوٹی سی فوج سے ٹکر لے کر انہیں تباہ کرتے گئے جتنی بھی فوج آتی تھی چنگیز خان کے چنگیز خان کی جتنی فوج آتی تھی سلطان کے سامنے تو سلطان جو اپنی کم تعداد سے ان کو شکست دے دیتا تھا تو جب ان کا کوئی سپاہی یا ان کا کوئی عزیز کبھی باہر اکیلا جاتا تھا یا کسی اور کے ساتھ جاتے تھے کم سپاہیوں کے ساتھ جاتے تھے تو منگولوں نے اس قدر حملے شروع کر دیے تھے کہ وہ ان سب کو مار کر اور ان کی جو گردنیں تھی وہ تلواروں پر لٹکا کر شہر شہر گھوما کرتے تھے کہ یہ دیکھو ہماری فتح تو اس قدر ان کا جو تھا ظلم اس قدر زیادہ تھا تو یہ ایک جو پارٹ تھا اس کا سیزن کا سیکنڈ سیزن کا اور ایپسوڈ کا ایک پارٹ تھا تو یہ کافی ریار ظلم دکھایا گیا اس میں کہ منگولوں کا ظلم اس قدر تھا اس, اس ٹائم کہ مارنے کے بعد بھی وہ لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑتے تھے ان کی گردن اتار کے ساتھ لے جاتے تھے اور ان کو اس طرح مارتے تھے کہ اگر کوئی بعد میں آ کے دیکھے تو وہ اس چیز سے خوفزدہ ہو جائے کہ اسے کاٹا اور مارا کیسے گیا تو یہ ایک کافی انفارمیٹو ویڈیو تھی آپ کے لیے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ